Το κυνήγι περισσότερων followers και περισσότερων likes κάνει πολλούς να φέρονται ακραία και να κάνουν πράγματα που υποφυσιολογικές συνθήκες δεν θα έκαναν. Νομίζουν ότι όσους περισσότερους ακόλουθους έχουν, τόση μεγαλύτερη αξία έχουν και αγχώνονται, θυμώνουν, στεναχωριούνται όταν δεν αυξάνονται οι ακόλουθοι ή ακόμα χειρότερα όταν μειώνονται. Σε προηγούμενο μάθημα μίλησα για τους 7 τρόπους για να φτάσεις γρηγορότερα στους 10.000 ακόλουθους στο Instagram. Στο σημερινό βίντεο θα πω τους λόγους που δεν χρειάζεται να έχεις πάνω από 10.000 ακόλουθους στο Instagram. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου μου, Θαδωρή Σαραμπατζή, συγγραφέας στο βιβλίο Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργώσεις του GreekCoach.gr. Αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Όπω είπα, σε προηγούμενο βίντεο ανέφερα 7 τρόπου για να φτάσει γρηγορότερα στου 10.000 ακόλουθου στο Instagram. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα τρόπο, τον οποίο δεν τον ανέφερα. Και ποιο είναι αυτό ο τρόπο, είναι το να αγοράσει του ακόλουθου. Μπορεί με 100-150 ευρώ να αγοράσει 10.000 followers ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, δεν σου το προτείνω, μη το κάνει. Το πόσο followers έχει. Δεν είναι τόσο σημαντικό όσο νομίζεις. Αν χρειάζεσαι πολλούς followers, αν χρειάζεσαι brand awareness και κίνηση στη σελίδα σου, okay, ναι, τότε το να έχεις ένα μεγάλο όγκο ε, ακόλουθων μπορεί να αρκετά χρήσιμο. Αλλά σε καμία περίπτωση με τις αγοράσεις. Ωστόσο, να έχεις τον νους ότι μπορεί να έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη αν έχεις χίλιου πραγματικού, ακόλουθους ή φίλους ή fans. Χίλιους ανθρώπους οι οποίοι ανυπομονούν να δουν την επόμενή σου δημοσίευση, κάνουν like και αλληλεπιδρούν με οτιδήποτε νέο ανεβάζεις, είναι πρόθυμοι να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία σου ή οτιδήποτε νέο φέρνεις στην αγορά και πραγματικά αγαπούν εσένα, τι δημοσιεύσει σου και τα προϊόντα της υπηρεσίας σου. Ή μπορείς να έχεις 10.000 που απλά κρύβονται και παρακολουθούν αθόρυβα. Θέλω να πω ότι το νούμερο 10.000 από μόνο του δεν λέει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι ξεκλειδώνει κάποιο μαγικό επίπεδο και μετά από του 10.000 αρχίζει να ρέει το χρήμα. Το μόνο που ξεκλειδώνει είναι η δυνατότητα να κάνει swipe up και να το στέλνει σε κάποιο εξωτερικό link. Που αν δεν έχει ακόμα δικό σου website, τότε δεν χρειάζεται σε κάτι. Αλλά ακόμα κι αν έχει ένα δικό σου website, αν κάνει ένα story και θε να το στείλει σε ένα link, μπορεί να του λε να σου το ζητήσουν και να τους το στείλει σε DM, σε προσωπικό μήνυμα. Ή να πατήσουν σε μια συγκεκριμένη επιλογή, σε μια δημοσκόπηση που θα κάνεις σε ένα story και θα τους στείλεις το link σε προσωπικό μήνυμα ή κάτι τέτοιο. Οπότε μην τρελαίνεσαι να φτάσεις στους 10.000 ακόλουθους. Βέβαια, αν θες να φτάσεις στους 10.000 ακόλουθους και αν θε να το κάνει γρηγορότερα, τότε μπε εδώ ή βρες το link από το βίντεο που είχα κάνει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ή αν θέλεις, μπορώ να σε βοηθήσω προσωπικά να καταστρώσουμε μια στρατηγική ανάπτυξη στο Instagram, ώστε όχι απλά να έχει περισσότερου ακόλουθου, αλλά να έχει σημαντική επίδραση στο κοινό σου και να έχει περισσότερε πωλήσει και συνεργασίε. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και ζητά να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτική 30 λεπτών. Θα κάνω μια αξιολόγηση του προφίλ σου, θα συζητήσουμε για το στόχο σου και θα σου προτείνω μια-δύο συγκεκριμένε εφαρμόσιμε και πρακτικέ λύσει για να προχωρήσει. Επίση, θα σου εξηγήσω πώ μπορούμε να δουλέψουμε προσωπικά σε διαρκή βάση. Μπες στο greekhostgr καθ' free. Πρόσφατα μου έστειλε μηνύμα ένα τύπο στο Instagram για το ότι μπορεί να με βοηθήσει να αυξήσω του followers μου. Εσύ λαμβάνει τέτοια μηνύματα. Αν λαμβάνει τέτοια μηνύματα, πάτα το like. Λοιπόν, και τι έκανα λοιπόν, μπαίνω στο προφίλ του και βλέπω ότι πραγματικά ο τύπο είχε 95.000 ακόλουθου. Ακολουθούσε ο ίδιο γύρω στα 1000 άτομα και είχε 95.000 followers. Οπότε μπαίνω στην πρώτη του δημοσίευση και βλέπω ότι είχε γύρω στα 80 likes. Μπαίνω στην επόμενη δημοσίευση και βλέπω ότι είχε 60-65 like. Μπαίνω στην επόμενη δημοσίευση, είχε γύρω στα 100 like. Πραγματικά, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Να έχει 95.000 followers και να έχεις λιγότερα από 100 likes. Δεν δείχνει καθόλου ωραίο αυτό. Γενικά, μη σκάσεις και τόσο πολύ για το αν θα έχεις 10 ή 30 ή 100.000 ακόλουθους. Μπορεί να τα πα πολύ καλά και με 500 ή με 1000 ακόλουθους αν τους φέρεσαι σαν φίλου. Ανθρώπου με του οποίου χτίζει σχέση στα μηνύματα, αλληλεπιδρά σε δικέ του δημοσιεύσεις, γνωρίζει τα ονόματά τους, τα ονόματα των παιδιών τους, των σκυλιών τους, ξέρει με τι ασχολούνται, τι ενδιαφέρονται έχουν κτλ. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ακόλουθου που του ενδιαφέρει το περιεχόμενο που ανεβάζει. Τους ενδιαφέρει να μπουν στη λίστα σου και πολύ εύκολα θα σου στείλουν ένα μήνυμα, θα επιδράζουν σε ένα story σου ή γενικά θα θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό που κάνεις. Και αυτοί που θα μπουν στη λίστα των email σου είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσουν κάτι σε σχέση με αυτούς που απλά κάνουν ένα like ή μία αντίδραση σε μία δημοσίευσή σου ή σε ένα story σου. Επίσης, δες όσου έχουν κάποιε χιλιάδε ακόλουθους. Αν δεν είναι κάποιο είδους celebrity, δεν πρόκειται να δει περισσοτερα από 200 500 likes. Οπότε, αν έχεις 20.000 ακόλουθους και δεν έχεις 200 likes, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι που θυμίζω συνεχώς στον εαυτό μου και στους πελάτες μου, είναι ότι αν λειτουργείς μια επιχείρηση, το πόσο δημοφιλής είσαι στα social media δεν έχει σημασία. Δεν είναι αυτό που μετράει δηλαδή. Μην σε νοιάζει να είσαι δημοφιλή. Τα social media έχουν να κάνουν μόνο με ένα πράγμα. Με τη σύνδεση. Αν δεν αφιερώνει τον χρόνο να συνδεθεί με το κοινό σου, τότε δεν έχει σημασία αν έχει χίλιου ή αν έχει δέκα χιλιάδε ακόλουθου. Αν δεν βρίσκει πελάτε στα social media, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην ξέρουν ποιο ή ποια είσαι η ακολουθή σου. Ναι, σίγουρα σε ακολουθούν, αλλά σε εμπιστεύονται. Οπότε αυτό που θέλω να σου είναι να δει πέρα από του αριθμού και να επικεντρωθεί περισσότερο στη σύνδεση. Ο σκοπό σου δεν είναι να γίνει αρεστό από όλου στο Ιντερνετ. Ο σκοπό σου είναι να συνδεθεί με ανθρώπου που μπορούν να αποφεληθούν από αυτό που κάνει. Τα νούμερα δεν καθορίζουν την επιτυχία σου. Εσύ την καθορίζει. Αν βρήκε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, κάνε ένα like και ακολούθησέ με στο Instagram στο Greek Coach για να αναλαμβάνει καθημερινά τέτοιε ιδέε, συμβουλέ που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου. Μοιράζω αυτό το βίντεο με άτομα που πιστεύει ότι παλεύουν να αυξήσουν του followers του ενώ πραγματικά δεν χρειάζεται να το κάνουν. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πατώτε το κόκκινο κουμπί, πάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Κάνε πράξη τις σημερινές ιδέες, μη σκάσε τόσο πολύ για το να γίνεις δημοφιλής, αλλά επικεντρώσου στις συνδέσεις. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν σου άρεσε το βίντεο και θε να λαμβάνει εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν να πετύχει τη ζωή και στην εργασία σου με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, τη CIA, τον FDA και τον ΕΟΒ, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε τρει φορέ περισσότερο από αυτού που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list τώρα και γίνε και εσύ μέρο αυτής τη